Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую усім нашим героям, які забезпечують це просування. Збройні сили, розвідка, спеціальні служби. Усім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці! Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишилися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодину звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш державний прапор. Але радіючи всі ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде. Це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни, на Харківщині. Як ще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. Маємо пройти увесь шлях на полі бою та в дипломатії, щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародному визнаному кордону були наші прапори. Українські прапори і більше ніколи жодних ворожих триколорів. Це буде. Фактично, одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше і базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь ще в світі могло відбуватись десятиліттями після боїв. В першу чергу розміновуються будинки. Соціальні об'єкти, комунікації, дороги, увесь простір життя людей. Але окупанти мінують все. Лінії електропередач, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку міного забруднення в Україні ми мали 300 тисяч квадратних кілометрів, небезпечної для життя території. Сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і Піротехніків, наших рятувальників і усіх, хто їм допомагає площу забрудненої мінами і боєприпасами землі, вдалося скоротити. Тепер залишилось для розмінування близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Зокрема, це і у найскладніших місцях. Там, де бойові дії ще тривають. Там, де ворог ще додасть замінувань перед своїм відходом. Як це зараз у Херсоні. Плюс ліси, плюс величезна площа полів. Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проекти допомоги в розміну Це США, Канада, Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія. Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН. Свій особистий внесок може зробити і будь-яка людина на землі. Усі, хто підтримує Україну через нашу благодійну платформу United24. Зокрема, завдяки такій допомозі вже придбали першу, найбільш ефективну машину для розмінування – АРМТРЕК. 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить півтора гектара, повністю гарантуючи знешкодження МІН. І передусім очищує територію вздовж лінії електропередач, щоб могли працювати енергетики і відновлювати постачання. Будемо додавати ще таку і іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди, всюди куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Кацюбинське та Снігурівку. Там розпочали стабілізаційні заходи. Провів сьогодні дві важливі телефонні розмови. З прем'єр-міністром Британії обговорили подальшу оборонну підтримку нашої держави, обмінялися оцінками триваючих операцій на передовій. Готуємось до важливих міжнародних подій наступного тижня, зокрема до саміту. Двадцятки. Координуємо позиції з партнерами, з прем'єр-міністром Канади, також обговорили G20. Наші ініціативи в ООН. Маємо важливі проекти резолюцій, які пропонуємо підтримати Генеральній Асамблеї. Окремо пройшлися по тим лініям оборонної і безпеки взаємодії, які вже є з Канадою. Плануємо розширювати співпрацю. Завтра у графіку ще є важливі Переговори хочу сьогодні також подякувати Нідерландам за черговий крок на посилення нашої оборони. 100 мільйонів євро спрямовуються у фонд підтримки нашого захисту. Ці кошти, а також кошти від інших партнерів, будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників і працюватимуть на перспективу. На те, щоб Україна ставала тільки міцнішою. Ну і ще одне сьогодні маємо оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Важливі засоби протиповітряної оборони, якраз те, що треба, те, що ми просили. Слава усім, хто воює і працює заради нашої держави і нашим людям. Дякую усім, хто допомагає. Вічна слава, усім, хто віддає життя за Україну і хто своє життя віддав. Слава Україні!